Сьогодні вранці біля пункту видачі гуманітарної допомоги в обласному театрі «Молоді» зібрались переважно люди середнього та старшого віку. Це жителі Вознесенівського району Запоріжжя, серед яких пенсіонери, люди з інвалідністю, соціально незахищені особи, а також вимушені переселенці з районів області. Журналістам Суспільного розповіли, списки складали з суботи і нині не можуть зрозуміти, за яким принципом видають гуманітарну допомогу. Я тут з половини п'ятого втрою. И объяснила, что у нас субботние списки, субботние. Значит, тысяча человек записано в субботу было, 200 получили наборы. Сейчас я дальше еще скажу. 200 получили наборы, 800 осталось. Мне доверили списки, очередь доверила, я их сохранила, пришла сегодня в половине пятого, и люди уже начали записываться, сегодняшние люди. Я им говорю, у нас есть субботний список, в котором 800 человек. По справедливости вы должны продолжить этот список, если уже на то пошло. А люди, наши люди заявили, у кого э, тапать? Нет, тот, кто первый... Проснулся, у того и тапочки. Все, вот так вот, как сказали. Начали продолжать писаться. Там тысяча записалась сегодня. В субботу скорая помощь забрала несколько человек. Ну, в общем, ужас. <связывая> <связывая> в субботу я была, 393-я, в субботу. Вчера они не работали. И, зараз и сейчас и пришла, дружба? я и, и, ищу свою, свой список, я даже не пойму, или там новый список, или... По-старому будут давать, без понятия. Сегодня я тоже пришла я в 6 утра, потому что ребенка обработала, и пришла я сюда, чтобы получить что-то. Но не получу я никак. А в субботу я пришла где-то на 9. Тоже была такая толпа людей. И как быть, я в субботу бросила, и сегодня ребенка бросила. Приходишь, делают списки, ты еще записали, и ты пошел в солнце болимый. Приходишь, снова записываешься. У вот тебя третий день прихожу получить, я ничего не могу. Я думаю, что и завтра я не получу, и послезавтра. Я, наприклад, зулей поля втекла змушена від бома. І тут просто неймовірно тяжко знову відстоювати, щоб отримати через те, що місцеве населення тут в більшості. Нас ми набагато менше. І повірте, фізично і морально дуже тяжко тут стояти. Ми просто відійдемо і не будемо. Чому так організовано? Голова районної адміністрації Запорізької міської ради по Вознесенівському району Віталій Лисенко, який особисто бере участь в організації видачі гуманітарної допомоги, пояснює утворення натовпу невиправданим ажіотажем серед людей. За його словами, харчові набори видаються у порядку живої черги. І створення попередніх списків не передбачене. Ще раз хочу звернутися до всіх мешканців. Давайте поважати себе, своїх сусідів, своїх близьких, своїх рідних і співробітників, Міської ради, які роздають ці пакети з гуманітарної допомоги. Ми всі люди, ми не тварини, і ми можемо організовано стати в чергу і отримати кожна людина свій пакет гуманітарної допомоги. Хто залишається вдома, пишуть заяву, за заявою ми цю гуманітарну допомогу видаємо їм адресу. Заклик міського голови і заклик губернатора, заступника губернатора, і забув того, що перш за все прийшли отримати люди, які її потребують. Тобто це вимушені переселенці, це люди, які залишились наразі без роботи, це люди, які опинилися в складних життєвих обставинах. Тому ми в першу чергу закликали прийти саме ці вразливі категорії. Нагадаємо, 22 квітня у кожному районі Запоріжжя відкрили по пункту видачі гуманітарної допомоги. Організатори – обласний гуманітарний штаб та Запорізька міська рада. У харчовому наборі – соняшникова олія, крупи, м'ясні та рибні консерви, згущене молоко, печиво, солодощі. Щодня, за словами Віталія Лисенка, видають людям близько 600 наборів. Пункти працюють із 10 до 14 години. Подовжувати цей час не планують. Треба організовувати логістику. Нам треба організовувати завоз кожного дня наступної партії гуманітарної допомоги. І не забувайте, що частину її ми розвозимо тим нужденним, які не можуть дійти. Співробітники мають додому добратися до кінця комендантської години і вийти на роботу після початку комендантської години, бо також люди районної адміністрації задіяні у процесі видачі цієї допомоги щодня. Новини на Суспільному. Запоріжжя.